Det finns to typer av starkvin:ækte starkvin og vermut og aperitiffer. for. Äkte starkvin betyr at vinen har fått gjere helt ut og derreter blir tillsat brennevin. I vermut og aperitiffer blir hæring av stoppa og brenne blir tillsat en svake vinen. Vanlig alkoholprocent for starkvin er 14tentil 72%. Opphavet til sterkvin var å forlenge lagringsevner til vinen. De mest vanlige typerne sterkvin er portvin, madeira, sherry, marsala, muskat, sake, vermut og aperitiffer. Typiske bruksområder for starkvin er som en drink før et måltid eller som vin til desserten.